Слава Україні, товариство! Вітаю учасників і глядачів ювелейних десятих бандерівських читань на тему «Філософія української перемоги. Візія Великої України». Минулоріч, за буквально декілька днів до початку Великого російського наступу на дев'ятих бандерівських читаннях, ми казали, що бандерівські читання будуть відбуватися за будь-якої геополітичної погоди. Після того почалася Велика війна, і коли ми зібрали Оргкомітет, у нас було дуже багато невідомих. Очевидно, ми знали, що бандерівські читання відбудуться, але ми не знали, чи відбудуться вони на руїнах Москви, чи відбудуться на звільненому українському Донбасу, чи в Криму. Очевидно, ми точно знали, що вони ніколи не відбудуться в східніше столиці воюючої України, міста Києва. Так само ми знали, що більшість учасників бандерівських читань це не просто теоретики, це люди ідеї і чину. Більшість з тих, хто... Роками брав участь в Бандерівських читаннях, взяли зброю в руки. І сьогодні промовляють до ворога кулеметними гранатометними стрільнями, артилерійськими і танковими пострілами. Тому ми знали, що нам, можливо, не вдасться всіх зібрати в одному місці разом. І ці Бандерівські читання будуть проходити інтерактивно, віртуально. Багато змовців будуть звертатися до вас зі Сходу України з, записаними, з записами своїх звернень, тому що... Коли ми збирали оргкомітет, ми не знали, чи буде світло в Україні, електроенергія, чи працюватиме інтернет, де проводити цей захід, в якому бомбосховищі. Але ми точно знали, що бандерівське читання мають бути. І це не лише данина нашій пам'яті, це не лише наша повага до наших попередників. Бо націоналізм був і залишається нервом, імунітетом української нації. Націоналізм це те, що берегло українську націю, і це те, що приведе українську націю до перемоги. Це безальтернативна ідеологія в умовах війни. Ідеологія збереження української державності, захисту української нації і побудову великої України. Ми будемо говорити на бадерських читаннях про візію великої України і про українську перемогу. Вона вже неминуча наша перемога. Ми вже на подил усьому світу вистояли в величезній російській армадії і вистоїмо далі якою ціною це нам не давалося. Ми маємо найкращі шанси за всі покоління наших попередників здобути українську незалежність і знищити цю потвору Російської імперії. Але дуже важливо, щоб націоналісти не лише боролися на фронтах, не лише клали свої життя за Україну, а щоб вони могли реалізувати свій проєкт України. Бо останні 100 років, крайніх 100 років, українські націоналісти були найкращими візіонерами. Вона найкраще характеризувала ситуацію, починаючи від Миколи Міхновського, який проголосив гасло самостійної України в той час, коли про неї не могли мріяти. Дмитра Донцова, який намалював філософію цієї великої України, ідеологію українського націоналізму, Юрія Липи, який говорив про геополітичні перспективи і загинув в обозі української повстанської армії. Але ці люди робили Степана Бандера, який і своїм своїм свої, життям, і своїми ідеями. Був не лише борцем, а великим візіонером. Але, на жаль, націоналісти боролися за Україну, реалізовували першу точку дикавого – здобудеш українську державу або згинеш боротьби за неї, а потім цю державу змінювали інші. Тому завдання десятих бандерівських читань помислити, якою Україну бачимо ми, українські націоналісти. Якою має бути ця Україна? Тому що дуже себе обдурюють ті, хто вірить, що ми можемо повернутися до ситуації 20 років. 4 лютого 2022 року. Україна вже ніколи не повернеться до того стану, якою вона була. І наївними є ті, хто вірить, що якщо ми вийдемо на державні кордони 24 серпня 1991 року, все зміниться, все зупиниться. Ні. Поки існує імперська Росія, поки вона не буде знищена, війна триватиме. І навіть якщо ми вийдемо на державні кордони України, то це буде всього лиш проміжна пауза. Всього ж перша російсько-українська війна в ХХІ столітті, а наступна більш руйнівна буде неминучою, тому що Росія поставила собі завдання повністю знищити будь-яку українську державність на будь-якій частині української землі і повністю знищити українську націю, стерти нашу ідентичність. Тому нашим завданням є знищити російський імперіалізм як такий. Але нашим позитивним завданням є нарешті побудувати ту країну, за яку боролися наші попередники, ту країну, яку заслуговують наші діти країну соціальної і національної справедливості. Вояки російсько-української війни після перемоги над Путіном не хочуть повертатися в країну Коломойського Ехмєтова, не хочуть повертатися в країну суддівського славілля і прокурорського славілля, не хочуть повертатися в країну корупції і брехні, де в Україні це одне місце – їхати на заробітки і тяжкою працею здобувати хліб для своїх дітей. Ми хочемо жити в великій Україні, країні української нації. Так само – Помилкою є вірити в те, що Україна може після цієї війни залишитися просто якоюсь маленькою країною всередині Європи. Україна або стане великою країною, геополітичним лідером на цьому просторі Євразії, або її не буде. Треба це собі усвідомити. Ми приречені бути великою, великими. Ця війна зруйнує багато кордонів. І передусім вона має зруйнувати ментальні кордони, які є в наших головах. Кордони кількасотлітнього рабства. Ми собі так уявляли Україну, багато так уявляли, хто уявляв Україну, маленьку країну на Сході Європи. Ні, Україна має бути моральним лідером світу, регіональним лідером Європи, найбільш мілітарною країною, яка забезпечить порядок і стабільність на схід від наших кордонів, на заважках колишньої Російської імперії, на території, де нарешті народи, поневолені Росією, здобудуть свою незалежність. Саме про це сьогодні поговоримо кугортою пасіонарів. Не знаю, кому вдасться приїхати в Київ особисто, кому вдасться підключитися через інтернет, чи кому, так як мені, доведеться записувати своє, своє звернення через відео, щоб ви зараз його могли чути. Але я вважаю, що наша війна – це не лише війна фізична, це не лише війна в повітрі, на землі і на воді, це війна світоглядова, це війна думок. Тому бандерівські читання і нинішні зібрання – це генеральний штаб, Філософія українського наступу. Це наша стратегія української перемоги і переможної України. Я хочу подякувати всім, хто доклався до того, щоб ці бандерівські читання були можливими. Цьогоріч ми зібрали кошти народним коштом. Прості люди по 5 гривень, по 100, по 1000 скидалися для того, щоб з'явилася книжка «Бандерівське читання», яка буде сьогодні презентована. І ми не знали, чи будуть працювати друкарні, чи буде електрика, але ми знали, що ми мусимо цей проект реалізувати. Я хочу подякувати команді українських українських студій стратегічних досліджень, які за моєї відсутності зробили все, щоб цей проект реалізувався. Тому що це дуже важливо, що ми продовжимо цю тяглість, продовжимо цю традицію. Я хочу подякувати кожному учаснику нинішніх бандерівських читань за ваші думки, за ваш чин, за вашу позицію. Не всі учасники бандерівських читань сьогодні є разом з нами в цьому залі і в цій країні, багато вже є з них на небі. І ці бандерівські читання – так, це також подяка і пам'ять тим, хто за кожне своє слово, за свою ідею був готовий віддати і віддає життя. І головним підсумком нашої боротьби і наших бандерівських читань має бути те, що написався диколог українського націоналіста, наші попередники – Виконали першу точку цього декологу – здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Ми мусимо виконати десяту точку декологу – поширити силу, славу, багатство і простір української нації і держави. Бо за що тоді інакше багато з наших побратимів гинуть в боротьбі за цю державу? Вірю, що наша перемога неминуча. Вірю в велике майбутнє України. Слава Україні!